Törvényszik az alpereseket a további jogsértésekkel. Kötelezi az alpereseket, hogy 15 napon belül a saját honlapjukon legalább egy évig tegyék közzé az ítéletnek a jogsértés tényleg megállapító és a jogsértésekkel eltiltó rendelkezéseit, illetve az ítélet rendelkezéseit 15 napon belül írásban közölik a magyar tájéleti irodával. Kötelezi az első rendő alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg 10 millió forint közérdekű bírságot, amelyet a Magyar Máltai Szeretett Szolgált részére kell teljesítenie. A közélekübírságot Miskolc város közigazgatási területén a szegregátumok felzárkodtatására, az ezzel összefüggő szociális tevékenységre, illetve a lakhatási problémák kezelésére kell fordítani. Ettől jobb ítéletem született volna itt az Embeligok napján az akár a, miért -e a a magyar társadalmat. A szövetében, ez örökeny a ez a fajta zaklatás, ez a fajta külötkertés. Előttem van, aki arról a családról, amely kirakta a házára elsőként a Miskolcon maradó no, És ők már sajnos azóta nincsenek a városban, pedig ők egyébként igazi lokálpacioták voltak, bárki bármit is mond. Jövőre nézve az, amit csinálhat az, amit csinálnak a jobbédők, az nagyon fontos.